Іду трошки з тобою поговорю. Прийдеш до мене? Ти не цапнеш мене? Іду до тебе. Іду. О, ти вже пливеш так агресивно до мене своїми дітлахами. Ой, не ну йди, не надо, не надо до мене йти. Не надо, бо я тебе боюсь. А, ти крила склав рівненько. Ти не агресивний. А де твоя супруга? Попливла. Супруга попливла. Дай я покажу. Не цапни мене, тільки, пожалуйста. Ось там десь. Там десь мама з лебедятками. Ні, не зловлю.